Dragnea, ajutor nesperat pentru Iliescu, numiri cheie și strategie de sepelare în dosarul Revoluiei. Ion Iliescu are toate ansele să iasă cu basma curat din dosarul Revoluiei. Printr-o serie de muturi inumiri cheie operate de PSD în structuri care au un cuvânt de spus și pot influența decisiv mersul acestei anchete, fostul preedinte ar putea se cepa de judecat, i-ar putea, scrie lintit în continuare memoriile. În contrapartii, PSD a reie aproape neatins din acest scandal cu potențial electoral. S-a strece astăzi prin alegeri interne pentru desemnarea noului președinte. Totul se derulează în favoarea lui Casimir Ionescu, impus strategic pe lista numirilor în acest colegiu director de C3 PSD, la recomandarea lui Ion Iliescu. Nu a contat ceea ce la Mirionescu Ionescu, este cercetat el pentru crime împotriva umanității în dosarul Minerea de Din potriv, în Parlament, reprezentanții de comisia care a audiat propunerile pentru că s-au avut grijă să îmbuie orice curiozitate în materie din partea opoziei. Votul de validare dat de Parlamentul Reunit a fost numai o formalitate, iar acum Ionescu este dat ca favorit pentru preluarea Fiei acestei instituții. Conform surselor citate, Liviu Dragnea îl prefer pe omul lui Iliescu, în detrimentul istoricului Florin Abraham, fost membru al colegiului director, considerat prea apropiat de Adrian Nestase. De altfel, Abraham, nemul umit. A dat publicit o scrisoare deschis ce Liviu Dragnea în care a criticat această strategie ascuns și l-a elogiat pe fostul premier. Potrivit surselor citate, Dragnea a mai avut încă un motiv pentru susținerea lui Casimir Ionescu, în afară de peletirea unor poliefa de nestase. O eventual condamnare a lui Ion Iliescu în dosarul Revoluției ar provoca un adevărat cutremur pentru PSD, de vreme ce fostul președinte este unul din fondatorii acestui partid. La anul avem două runde de alegeri. Dacă Iliescu va fi condamnat, Până atunci PSDV se cedea mult în sondaje, iar pozia lui Dragnea de lider de partid va fi grav periclitat în cazul în care această secedere va duce la pierderea alegerilor europarlamentare sau a celor prezideniale, ne-au explicat surse din cadrul conducerii PSD. Pentru a preveni un astfel de scenariu, Dragnea a trecut la fapte, a cezut la pace cu Iliescu, prin susținerea lui Casimir Ionescu pentru funcția de preedinte al Cunzas. Nsas este furnizor de arhiv pentru probatoriul ce va fi administrat în dosarul revoluției, a explicat recent miza acestor mutri senatorul usăr Vlad Alexandrescu. <fie> Ori în pixul preedintelui Nsas sete decizia de trimitere sau nu a documentelor din arhiv ce trei în stana care instrumentează acest caz. Sprijinit de o majoritate pro de în acest colegiu, el poate să hotrască ce documente vor fi puse pe masa judecătorilor, și ce documente vor rămâne ascunse, iar din asta are numai de câștigat Ionilie indirect, Liviu Dragnea, susțin sursele citate. Mai mult, pentru a încheia cercul, Celu Voican Voiculescu a fost susținut de acela cazimi Cazimir -i al membri a Institului Revoluiei din decembrie 1989 pentru funcția de director, în detrimentul lui Claudiu Iordache, unul dintre liderii Revoluiei de la Timișoara. Sili recent se demisioneze chiar de proprii colegi după 14 ani de activitate. Asta în condiile în care ieri procurorul general al României a transmis spre subliniere dintelui Claus Iohannis cererea de urmărire penală în cazul lui Ion pe Petre Roman subliniere Igelu Voican Voiculescu în dosarul revoluției, cei trei fiind cercetați pentru crime împotriva umanității. Acela igelul Voican Voiculescu este cercetat, alături de Casimir Ionescu, în dosarul Munariadei pentru crime împotriva umanității. <fie> Ulterior, într-o scrisoare public trimis spre subliniere lui Claus Iohannis, Claudiu Iordache a dezvăluit ce debarcarea sa din fund iar mai fi avut o alt miz secundară. Gelu Voican Voiculescu, sublinierei Cazimir Ionescu, ar fi vrut ca Institutul să se semneze un protocol de a subliniere a zis colaborare cu Asociație încne numit Revoluția 30, gândit să preia prerogativele Institutului Sublinierei să beneficieze ilegal de sediul Sublinierei bugetul său, susține postul directoriric, în scrisoarea sa. este faptul ce, în prezent, două persoane, cercetate penal pentru fapte grave, vor conduce două institui cu rolul cheie în deznodmântul dosarului revoluiei, iar liderii PSD pot resufla ei. Efectele politice ale acestui dosar vor fi dezamorsate sau mecar mult întârziate.